Da se od vseh krajev glih na internetu srečamo je pa res en slučaj, ampak jaz sem ful vesel, da se in dobrodošli v še eni epizodi ŽAR LEGEND! Moje ime je Miha in sem ljubitelj hrustljavo zapečenih živali in rastlin, občinski prvak v teku iz gostilne, občasni gurman in od letos naprej tudi žar v pivnež. Internet nam je prinesel ogromno enih dobrih stvari. Dostop do vseh informacij tega sveta in Facebook in Instagram, da lažje ignoriramo vse te informacije. Prinesemo pa nam je tudi nove načine komunikacije in ena od njih so seveda emoji ali z lepo slovensko besedo, ki ga niče ne uporablja čustvenčki. Ko pridemo do debate o peki in žaru, imamo cel kup emojijev, ki nam lahko pomagajo pri dogovarjanju glede naslednjega piknika in kaj bomo počeli. Vsi poznamo seveda standardne žari emojije kot so piščanči burger, staran zrezek in petka v lepenji s Ampak z emojijih lahko prikažemo tudi bolj zapleteno žar iz razoslovi. Tako recimo poznamo mednarodne oznake za 3 ure na počasnem ognu, mrežna pečenka s pire kromperjem. Poznamo pa tudi ko imenovane upozorilne emojije, ki jih lahko po SMS-u pošljete vašim prijatlom, ki so še posebej primerni za poletne izlete na obalo. Recimo, škampi od predočerišnjem in drago pas. Poleg grafičnih pa spletno zaveščeni žareri uporabljamo tudi spletne okrešave. Kar je še posebej primerno za tiste, kar se teže izražamo. Sej vemo kako to je, a ne? Ob žaru se itak ne pogovarjaš pre Al pa, a ja, ja, no, no, vse sem ti rekel. Vreme se je pa naredu. S pletnimi okrešavami je vse to lažje. Zakaj bi se pogovarjal, če si lahko pišemo meseđe? Sam morate pa paziti, ker naše žar okrešave ne pomenijo isto, kot navadne okrešave. V žar sceni recimo BRB pomen bržola, rebra, bočnik. LOL, lani odmrzneni ligni. ASAP, ali svino, al porana. OK, odličen kotlet. OMG! Ogle imam gor, pa seveda rofl, roštel od frenda, lito železen. In seveda najbolj slavna štajerska okrešava, VTF, rebar v koša. Donj sem se mogoče res mal veliko razgovorov o vseh teh internetnih zadevah, ampak to je zato, ker moram priznati, ima mrahlo vplivniško tremo. Donjz bova z Darkotom dobila v goste človeka, ki to vplivniško in internetno sceno res vlada v nulo. Kdo je to? In kaj bova dobrega za kurla zanga, boste pa zvedeli v... ŽAR LEGENDAH!